Muutama vuosi sitten, kun tuli mieleen, että hetkinen tässä on tuuvättää sata vuotta ja aletaan viettää niinku vuotisjuhlia Ja lähden sitten niin kaivaamaan näitä mun arkistokuvia enemmän. ja Se sitten pikkuhiljaa niin huomasin, että tästä voi tehdä näyttelyn oikeastaan.